لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه صنع جول املاء سلام اوه شنو هذا شنو هذا سلام ما هذا يا جماعه سلطان البطوله الانجليزيه هذا هو نجم الكره المصريه فخر الكره العربيه صاف قابل الاوساف فترى كل العرب باقدام من ذهب يا عيني يا عيني يا صلاح يا امل هدف الموسم هدف الموسم اجمل اهداف المعموره باليسار جابها له صلاح عتا له في التسعين في التسعين ما رحموش يا سلام يا اخو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه